Катя Козлова в неї також у цьому саме цьому сезоні дуже великий прогрес. Вона можливо в рейтингу не так піднялася, але вона почала обігрувати ось в, кубки, в куб, на кубку Кремля. Вона грала з, зі Світланою Кузнєцовою. Вона показала шикарний теніс, дуже плотний, але ну ну трошки її не вистачило. Вона менш досвідчена ніж її суперниця і. Прогрес там є великий. Леся Цуренко відродилася з попелу, можна сказати, вона зараз також заграла. Я не можу сказати, з чим це пов'язано, це тільки її е, особисті якісь причини, проблеми, що вона там покопалася в собі і зрозуміла, чи, чи щось підтягнула, чи якусь фізику підтягнула, чи психологічні моменти. Е, тобто не можна сказати, що ну, Еліна так, вона найяскравіша, але вона не одна. У жіночому тенісі взагалі зараз ситуація більш солідна, можна так сказати, багато представниць. А, адже в чоловічомусь, ми зустрічалися нещодавно з Сергієм Стаховським, він каже, а що в нашій команді? В нас або Ілля Марченка, або Смірнов. І все, і нема більше місця для ротацій. Долгопола – Стаховський, Марченко, Смірнов, ну, Манафов – там ще плюс пара Малчанов – Бобка. І все, особливо нема куди... З чого вибирати, скажімо так. В жіночому тенісі все ж Наталі Медведєвої, капітана команди, більше пощастило, можна так сказати, адже в неї є. Це складно, так, складно вибрати з цих дівчат, складно зробити з них команду, яка б грала як одне ціло, особливо в тенісі, який індивідуальний, дуже повторюся. А, але м, в жіночому тенісі зараз є представниці, які варті, які реально можуть дійти до цієї топ-десятки, омріяної всіма. Адже у нас в топ-10 жінок не було. Вітіскоп спортивне відео.